هذا أنا مقدر أكون غيري أنا هذا أنا مقدر أكون غيري أنا أنا ربي أمشي بخيالي مع كل طير أرسم حروفك دمع القلوب ضاعت حياتي بين الدروب أنا الربيع أنا الخريف امشي بخيالي مع كل طير ارسم حروفك دمع القلوب ضاعت حياتي بين الدروب أقدر أكون